تونس أو نصور قرطاج جوهرة شمال إفريقيا وفيها ثاني أكبر مسرح بالعالم أكبر غابة زيتون بالعالم ثاني أكبر متحف بالعالم أول دولة عربية تستخدم الإنترنت ومنها أول طبيبة بالمغرب العربي كله وأطول مغارة بالعالم العربي والثانية على مستوى العالم وشو بدك بعد مميزات تونس فعلا بلد السياحة والجمال وهذه أبرز المناطق السياحية فيها ولا تنسى اللايك والاشتراك أكيد واكتب لي بالكومنت من أي دولة عم تتابعني سلام